أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة الأخوات الأحياء منهم والأموات تحية للجميع آه، هاي الحلقة حتكون آه، عن موضوع الأخلاق والأخلاق آه، يعني أعتقد أنه ما حد يختلف عن أنه أهميتها يعني هي أكثر ما يمكن يتناوله أكثر من علم ممكن السايكولوجي عندك عندك الأنثروبولوجي حتى الفلسفة تحاول أنه تناول موضوع الأخلاق وعلى أساسها تصاغ قوانين لدول وعلى أساسها ممكن بعض الأديان تظهر تتبنى بعض المبادئ الاخلاقيه وتنقلها لدينها ويعني يسويها يعني جزء من المورال كود اللي يمشي عليها ابنائها او اتباعها. طبعا هناك عده اسئله اللي حنتناولها بهذا الموضوع بس بصوره غير مباشره. اولا هل زياده التدين تعني زياده في الاخلاق؟ هل الاعتقاد بوجود اله يعاقب ويحاسب يحسن من اخلاق البشر؟ هل الالتزام بالنصوص الدينية أو بالقانون الوضعي يكفي لتكون صاحب أخلاق؟ كلها أسئلة تحتاج إلى مناقشة تفصيلية لفهم كيفية تشكل الأخلاق ربما نعرض لهذا أكثر في فيديو مستقل لكن دعنا نعطي مقدمة قد تبدو للوهلة الأولى لا علاقة لها بالموضوع هناك مثل أمريكي يقول سهل مثل قيادة دراجة هوائية تم تصوير فيديو لتحدي بين لحام ومهندس وهو أن اللحام سيصنع دراجة بايسيكل وعلى الأخير قيادتها وكانت ميزتها الوحيدة أي هذه الدراجة أنه عندما تدير المقود في اتجاه تتجه العجلة في الاتجاه الآخر طبعا تبين بعد انتهاء الاختبار أن معرفة طريقة عمل هذه الدراجة لا يكفي لقيادتها أي إنها ليست مشكلة معرفية احفظ هذه الجملة مهندسنا فشل في قيادة هذه الدراجة ليس بسبب مشكلة معرفية لديه هو فقط ليس متعود على القيادة بهذه الطريقة حاول المهندس ولعدة شهور على تعويد نفسه على التأقلم مع هذا النوع من الدراجات فلم يستطع فأشرك أناسا آخرين وعرض عليهم مبلغ 200 دولار لقيادة البايسيكل لمسافة ثلاثة أمتار فقط لكن الجميع فشلوا وظل صاحبنا يتدرب يوميا وبعد ثمانية شهور من التدريب بدأ فجأة دماغه يتأقلم مع الوضع واستطاع السياقة بشكل شبه جيد قدم المهندس نسخة أخرى أصغر من هذا البايسيكل لابني الصغير فاستطاع التعلم في أسبوعين فقط وهذا ليس بمدهش لأن قابلية الأطفال على التعلم من خلال التدريب تكون أسرع لكن الغريب في هذا أن المهندس احتاج إلى عشرين دقيقة لإعادة تعلم قيادة البايسيكل العادي مرة أخرى لأن دماغه كان لا يزال منظم على طريقة عمل البايسيكل الأول الآن عندما نسمع احصائيه لدراسه عن او من هيئه النزاهه في الدوله العربيه السعوديه لمحاربه الفساد الاداري في هذه الدوله وان السبب الاول في انتشار الرشاوي والاختلاسات هو ضعف الوازع الديني كما هو مدون في الدراسه وانه اي ان هؤلاء الفاسدين لا يخافون الله وعذاب الاخره نعرف أن هذا الخريط غير صحيح هذه ليست دراسة صحيحة وليست دراسة علمية وليست دراسة أكاديمية محترمة والدليل أن الفساد في الدول الاسكندنافيه يكاد يكون معدوم رغم أن نسبة معتنقين الأديان فيها 30% فقط المشكلة لا تكمن في عدم تصحيح المفاهيم والتقصير في غرس مخافة الله في العقول اي انها ليست مشكله معرفيه كما في مثال البايسكل وانما الاعتياد على ممارسه الخطا حتى صار ثقافه وتقليد بين افراد المجتمع وما يردع بالسلطان اكثر مما يردع بالقران. لذلك تشوف رغم كثره الخطباء خطباء المنابر والفضائيات الدينيه واذاعات القران ونص الشعب بمن فيهم السياسيين يزورون المشاهد المقدسه في العراق مثلا إلا أننا لا نزداد إلا تماديا في الاختلاسات ونفس الشيء بالنسبة لقضايا التحرش المنتشرة بالدول العربية فعندما نزح اللاجئون إلى أوروبا نقلوا عاداتهم ومشاكلهم معهم وانتشرت حوادث تحرش لأنها ظاهرة لم تكن تشهدها تلك المجتمعات بمثل هذا العلو وهكذا إذا تكلمنا عن احترام القانون وثقافة احترام الآخر المختلف وحرية التعبير وحق نقد الأفكار والفكر الليبرالي والعلمانية وكل هذه الأمور في الغرب أصبحت من البديهيات ولا تحتاج أن إلى أن تكون إنسانا خلوقا حتى تؤمن بهذه المفاهيم الحضارة، حقوق الإنسان المساواة هذه مفاهيم حديثة مقارنة بعمر الإنسان الطويل منذ ظهوره لذلك هي أمور صعبة الفهم وتأخذ وقتا للتأقلم معها لأنها ليست أخلاق فطرية تطورية تطورت مع أسلاف الإنسان وإنما تحتاج إلى مستوى من التعقيد العالي في التفكير للتغلب على هذه المشكلة والتخلق بهذه الأخلاق لكن في لحظة من الاضطراب ترجع سلوكياتنا إلى الهمجية والوحشية والعنصرية التي عهدناها في أسلافنا وتصبح أخلاق القبيلة هي السائدة وحتى اخلاق الاغاب هي الانسب للبقاء في مثل هذه الظروف القاسيه المضطربه كل جماعه من البشر لها كود اخلاقي حتى العصابه التي تقتل وتنهب وتتاجر بالبشر لها اعراف وثقافه متبادله بين افرادها ولها ثقه ايضا متبادله بين افرادها ويمكن لها ان تكبر وتصبح مافيا لكن هذه العصابه تحتاج الى خصائص معينة لتبقى من بينها أن أنه يجب التمييز بينها وبين الجماعات المجاورة لذلك مثلا تضع وشم تاتو أو ربما تقطع من عضوك الذكري الختان وتحتاجها عنصر آخر مهم وهو قتل المفارق للجماعة فإذا أغواك سرا أخوك لتعبد آله أخرى قتلا تقتله ما يميز البشر هو قدرتهم على التقليد أو ما يسمى بالكونفرمزن عندما صنع أسلافنا الأدوات كان مخترع هذه التقنية واحد أو بضعه أشخاص لكن الجميع قلدوه عندما اكتشفت الزراعة كان مكتشفها ربما واحد أو أكثر وزاد تقليد هذه التقنية حتى ظهرت المجتمعات الزراعية كذلك كل اكتشاف مثل النار واستئناس الحيوانات واختراع اللغة والكتابة حتى وصلنا إلى الأخلاق الإنسان الغربي ليس أكثر أخلاقا من الشرقي هو فقط يقلد ما تعلمه من مجتمعه الذي يحث على التعايش وحرية التعبير والاعتقاد ويرسخ للمساواة بين الناس مجتمعاتنا المتآكلة ترفض التغير والسبب هو التعود والتقليد ما يوجد حولنا وكما يقول عدنان البليهي المثقف السعودي عقولنا صناعه محليه فالانسان ابن المكان والعقل تحتله الافكار الاسبق اليه وهذه هي الانحياز او هذه احد انحيازات المنطقيه التي نعاني منها عند مناقشه بعض الافكار او عندما ندخل في دبيت معين ويسمى بالانكرج بايس اي ان الفكره الصحيحه هي الفكره التي اعتنقناها اولا الأخلاق المعاصرة بنت الترف وبنت المجتمعات المستقرة أمنيا واقتصاديا عندما تكون المجتمعات مضطربة تحارب من أجل وجودها لن تتقبل الرأي المختلف والأفكار المختلفة لأن هذه المجتمعات تحتاج إلى جنود وعساكر اسمع واطع حتى تضمن نجاة أفرادها المجتمعات الهادئة تكون أكثر تقبلا للاختلاف لأن اختلاف آرائك لا يهدد وجودي ولا يعرض حياة أبنائي للخطر مشكلة الأديان التوحيدية هي أنها كانت تحتاج إلى إله واحد تلتف حوله الجماعة لأنها كانت تعاني من الاضطهاد وتحتاج إلى هوية جامعة لتقاوم العدو ترى هذا المعنى يتضح جليا في العهد القديم حيث ان بني اسرائيل لا يتوحدون في عباده يهوى رب الجنود الا عند الا عند الحروب وايام السلم والرخاء يرجعون الى عباده الهه اخرى. لا يمكن ان تعيش في مجتمع مستقر وفي نفس الوقت انت تستمد اخلاقك من اخلاق مجتمع كان يحارب من اجل البقاء.